Человек не отвечает. Я пытаюсь ему дозвониться для того, чтобы узнать вообще, где мой ребенок, имеет ли он какое-либо отношение к этому. Ваш выклик переадресовывается на Все. Пожалуйста, не чекайте. Мати Мирослава, Крістіна Федоренко, від дочки намагається поговорити з батьком дитини Дмитром. Підозрює, що вкрасти в неї дитину міг саме він. По-перше, він мені угрожав, давайте так, він мені дзвонив, мне... я з ним пыталась связаться. По-перше, він мені погрожував телефоном. Я з ним намагалася зв'язатися, коли Мирослава хворіла, коли мені потрібна була допомога. Три дні вона лихоманила, він мені почав грубіянити. Після лютого, як він мені сказав, що він відбере у мене дитину, мені про Довелося бігти у Запоріжжя із Києва цьогоріч. Вірогідно, це Дмитро. Він вимкнув зараз телефон. Не може з ним зв'язатися. Тієї ж думки мати Крістіни Світлана Ретінська. «Я думаю, що все-таки, мабуть, може не це зробити по той причині, «Я думаю, що, напевно, міг він це зробити через те, що погрожував раніше це зробити. І дитину він не бачив вже близько року. Дитина його не знає. Як поводитися із дитиною, він не знає. Дівчинка – алергік. На грудному вигодовуванні. На зв'язок із нами ніхто не виходить. Де знаходиться дитина, ми не знаємо. І слідство поки нічого не прояснює. Світлана Ретінська розповідає, вчора, 16 вересня, вона вийшла з онукою на прогулянку. Приблизно о 18.40 біля будинку номер 27 на вулиці Комарова їй на зустріч поїхала автівка. В ній сидів чоловік у масці. Вони зупинилися настільки близько біля мене, що я не зрозуміла, що відбулося. З автівки вибігли двоє чоловіків. Вони були у масках, кепках. Один із них – водій, почав відштовхувати мене від дитячого візочка. Другий – виймати дитину із візочка. Я починаю утримувати дитину, їй пошкодили праву руку. Мене почали відштовхувати, я пручалася. У нас зав'язалась бійка. Я вдарилась рукою і нижньою частиною спини. Це все бачили наші сусіди. Вони зафіксували номер авто. Їм вдалося поїхати. Я не роздивилася людей. Вони були закриті масками». Крістіна Федоренко пояснює, з чоловіком Дмитром нині у процесі розлучення. І поки не встановлено, з ким має жити дитина, якій зараз рік і три місяці. «Он не має права її відбирати. «Він не має права її відбирати. Це факт. Як це? Дитина на грудному вигодовуванні. У шлюбі ми були менше року, жили у Києві. У нас були постійні конфлікти. Коли почали розлучатися у 2020 мені це все давалося дуже складно. Я скажу вам чесно, любила цього чоловіка. Стосовно дитини я сказала, що він приходив до неї тільки тоді, коли мені стане легше, коли я емоційно відійду, але він вирішив по-іншому». Почав ображати, принижувати мою маму. І мені довелося обмежити із ним будь-які контакти. Я просто перестала відповідати йому». Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.